Jeg hedder Sascha Skydskov og kom kommer fra TimeLock. Vi er en softwarevirksomhed. Vi sagde ja til at få øh, vores praktikant, fordi at det, det passede bare lige med, at jeg stod og havde et projekt, jeg skulle launche. Øh, og den profil, som vi fik præsenteret med Jonathan, kunne jeg bare se, passede rigtig godt sammen. Øh, en, der havde øje for detaljer og var god til IT mine medarbejdere har bare taget rigtig godt imod ham og fra dag 1 bare inkluderet ham, som han var øh, fastansat og, og taget sig af ham. Så På den måde så er de også rigtig glade for, at vi som virksomhed tager et ansvar for at hjælpe nogen, der måske har lidt udfordringer i dagligdagen, men alligevel godt kan have et job, hvor de får værdi og er nyttige. Det, det vigtigste for mig også med at gå ind i det de her samarbejde, det er, at jeg får en person, som egentlig gerne vil det som også ser det som, at okay, nu tester vi i dag for en langsigtet plan. Øhm, når vi så ansat den her praktikant, der har så to flæksjobber og en, hun har 5 års jubilæum i år. Øhm, og det vidner bare, men når man først er kommet ind i det, så dedikerer vi os også. Oh, <laughs>